الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا وسهلا ومرحبا بكم ها هو نشيد دوري الابطال عاد ليُعزف من جديد المعزوفه التي تلامس قلوب عشرات الملايين يا كيليان يا وتضاهي في تاثيرها ابداعات بيتهوفن وموزارت عاد هي السهولة التي ذاك الشغف الذي توقف تقريبا منذ الثامن عشر من شهر ديسمبر في ساد لوسيل هنا وحيث مدينه النور يشع منها نور بطوله دوري ابطال اوروبا في قمه ما فوق السحاب وفي حوار باريس امام بافاريا صراع البي اس جي امام البايرن هنا في البارك دي يعود باريس لمغازله احلامه الاوروبيه امام فرقه هناك يتاجد ماركو في الراتب البافاري يحاول منذ البداية وفرصة هنا تأتي تصويب لكن إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة مرمى البافاري يحاول أن يمر كومان عنده كرة لدينا تمرير مع, مع البايرن نتحدث عن الحكم الذي كاسل كاسيلو والعرضية ترسل عالية لكن طالت تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات تعبت بعد ذلك على طريق ليومي الطرف الايمن ممتازه بيتش الى نيمار لكن في روميدش في التغطيه على الطاير تاتي تزيد لكن غوريتسكا كره ببار تحولت الى خارج الملعب الى الى اليمين لمصلحه فريق باريس سان جيرمان ما زالت قائمه بعد ذلك جواو كاسيلو اليمينه جواو كاسيلو والتمرير ل جواو كاسيلو من اليمين عرضيه الكره طالت تحولت الى خارج الملعب الى ركله مرمى تغتيب. الكره بتود بعد ذلك الى خطه اليسرى محاوله قائمه مرور وتقدم لكلم الملك الكره يحاول نيمار الى ليو. ليو الى كارلوس سولر عند الكرة وصلت باتجاه بهدفين مقابل هدف وحيد هنا صافره انجليزيه تاتي خطا كان موجود في تغطيه كانت موجوده نونو ماندش عوده الى الخلف يبحث عن زميل وإنها الكره من الطرف الايسر على الملعب تمريره عن طريق سيرخيو راموس بعيده 20 عندها كره عرضيه ترسل، التغطيه كانت أصلاحات الفريق البافاري كيميش يحاول فيها لكن خطا على نيمار. تدخل كان موجود. كومان عندها كره كومان يبحث عن تسديد بالي راموس وفراتي من جانب البي اس جي كورامانو ينقل كره الى بافار الضغط العالي مغطيه دفاعيه نونو مينديش يباب كره منقوله عاليه داخل منطقه الجزاء راسيه تحضر ولكن الى خارج الملعب كوريتسكا غوريتسكا هذه المره هو من حاول كوريتسكا هذه المره هو من بصلحات البايرن هنا لدينا كره باتجاهيه موتينغ كره باتجاهيه جواو كاسيلو والتمريره يوصل في لقطه في فرصه لكن الحارس المرمى ياسر مورتو كاسيلو يرسل الكره باتجاه يا موتنج لكن بعد ذلك الى ماركو ممتازه الى نيمار خطيره تاتي ولكن يا سمر يا سمر وهناك تسلل كان موجود في اللقطه الماضيه كاسيلو رميه جربيه جاه الى جواو كاسيلو يحاول فيها لكن نونو سيرخيو الكره ما زالت فضارية سي والتمريره عن طريق بافار كانت مقطوعه قائمه هنا التمريره الى ليو ليو يحاول فيها يسقط يتحصل على خط الخطب للارجنتيني تنفيذ على تاتي ولكن انصدمت في اللقاء وقد نشاهد يدخل في الشوط الثاني من هذا اليمندش من الطرف ليس السرعه مطلوبه كانت حاضره من لونوميندش وخطا كان موجود على بافار اللي عنده بطاقه الكره يحاول فيها موتنج موتنج مر موتنج في يتقدم في اليمين فرصه واعده عطيات تاتي أوه كتوماس مولر موجود في دكة المدرب لك جايرونوميتش عرضيه فرصه دانيلو يا سومر في الترتيب عم ثم الى خطا يصفر حكم اللقاء او الى رايه مرفوعه الطرف اليسر عرضيه ترسل الخطوره التصويب على ####فيني مونا هل يعجل بدخول كيليان مبابي في قدم سولر مرر ممتاز إلى نيمار نيمار وطرف الأيمن بافار عاد كرة تاني في التغطيات عادت بعد ذلك عن طريق كيليان كيليان أمام ماتياس ساتينخت... وايقاع سريع اكثر واكثر ما بين الفريقين جميله مرور موسيالا موسيالا مر راح كومانتيه قدم كومان عرضيه سير خلال الخلف ترسل عاليه خطيره بافاريا يفكر في تمريره او في تسديد لكنها كانت بعيد. بعيده بعيده رائعة اه الكره زالت تكت في الاخير هناك من هنا اولى اللمسات كيليان في اولى المحاولات تمريره من نيمار اوباميكانو عودة لحتى ريقي كومان، أرضية ترسل، راموس لكن الله. موتينغ، موتينغ، موتينغ، كلام جميلة، رائعة، نقلة أخرى، فرصة مستمرة، ليو, ليو، يحاول فيها لكنها مفروعة من باطلاقاتها، بمراوغاتها، بسحرة صراعاته الله الله الله الله. يا لهوي يعني يا كليانة يعني بابي سنة في الكنترول لكن تسل أرضية راسية تاتي الله. عن طريق نيمار وعن طريق تحولت الى خارج الملعب رميه جانبيه طلعت البايرن عرضيه خطيره راسيه ولكن تغطيه كانت موجوده على الكره الى ركله مرمى كما كما كان الحال بالنسبه لموسيا من ماركينيوس يرسل الكره باتجاه كيليان لكن شو نيمار في الاستلام ما زال يحاول وتصيبه الاخرى هذا جول جول جول ولكن ولكن هذا الهدف يلغى هنا على ركنيه ليو على التافيد ماركينيو ليو عند كره من جديد مازال يحاول فيها يسقط شمال بعد ذلك مولر وهلك عن طريق اوباميكانو عوده الى حارس نونو راح نونو راح فرصه التعادل سلام عليكم حبايبي ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير الكفته الاقتصاديه ولا رز ولا لحمه ولا فراخ تابع معايا الفيديو بسم الله ايه هو المكون السحري وهو المكرونه معايا نص كيلو من المكرونه وضفت عليها كده ثلاث بيضات وعملت بطاطسايه كبيره وفيهم بصلايه كده كبيره وعليهم أربع خمس فصوص كده من التوم والخضره شبت وبقدونس وكزبرة وهنا المكون السحري وهو معلقه من كفتة الحاتي توابل جاهزه بتاعت الكفته ضربتها بقى في الخلاط واتفرمت معايا وبقت ناعمه بالشكل ده ولو وصلت لغايه هنا في الفيديو يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصل كل جديد بقت معنا أحلى عجينة كفته كفته دي بقى ولا مش كفته بعد كده هنبتدي إن احنا نصبعها بالطريقه العاديه جدا شويه زيت وبتصبعي الكفته تمام وبقت جهز معانا احلى كفته وهنحمرها في الزيت ما شاء الله هتاخد لون دهبي جميل من الناحيتين وبقى معانا احلى كفته آه عايز اقول لكم على ملحوظه مهمه جدا لو هتعمليها في صلصه يفضل انك بعد ما تخلصي الصلصه تضيفي الكفته عشان ما تفكش في الصلصه لكن هي طعمها حلو من غير ما تعمليها في الصلصه لانها هتفك في الصلصه هتبقى طريه مش زي الكفته الثانيه تمام فيفضل تعملي على قد الاكل بس ويا رب بقى الفيديو يكون عجبكم خلاص خلص الفيديو كان سهل وسريع اشوفكم تاني في فيديو قريب سلام عليكم ما تنسوش اللايك باي باي السلام عليكم يا اخوان لاجبكم هذا الفيديو ما تنساوش في القناه يعني تقدرين على هذه المجهودات لايك واشتراك و شي زوان محفز هادشي الاخوان كاين يا باش نستمروا و باش نعطيكم اكثر المهم قناة جديده الاخوان اخوان حبت ابوناو معايا ان شاء الله ما اي حاجه غادي نبارطاجيها معكم أي, اي ماتش اي ماتش اي محتوى زوين هكذا المهم كيف ما كان المهم غادي نبارطاجي معكم بصدق ديال الاخوان وهادشي اللي كاين على بيتنا